Com puc crear una activitat de correcció automàtica? L'activitat de qüestionari permet que el professor creï tests amb diversos tipus de preguntes, com poden ser preguntes d'opció múltiple, d'aparellament, de resposta breu, de verdader o fals, numèriques, entre altres. L'ús que se li pot donar al qüestionari pot ser molt divers, realització d'exàmens, miniproves per avaluar continguts concrets relacionats amb alguna lectura, pràctiques d'exàmens abans d'una prova, entre altres. A l'enunciat de les preguntes, pots afegir imatges, vídeos i qualsevol element multimèdia. Com afegeixo i configuro un qüestionari? Primer, hem de saber que el qüestionari està format per dos elements, el qüestionari per una banda i les preguntes per una altra. Primer, afegirem les preguntes al banc de preguntes. El banc de preguntes és on s'emmagatzemen totes les preguntes a les que podràs accedir des de qualsevol qüestionari de l'aula virtual i reaprofitar-les, si és necessari. Per accedir al banc de preguntes, adreça't a la icona Accions i fes clic sobre l'opció Més. Et trobes a l'apartat d'Administració del curs, on pots editar el banc de preguntes fent clic sobre el títol. Aquí podràs afegir les preguntes. Al selector de preguntes podràs triar quin tipus de pregunta vols afegir. Ja tenim les preguntes guardades al nostre banc de preguntes. Ara, afegirem el qüestionari a l'aula virtual. Per fer-ho, cal que tinguis l'edició activada. A continuació, dirigeix't a la secció on vols afegir el qüestionari i fes clic sobre la icona Afegeix una activitat o un recurs. Al selector d'activitat, fes doble clic sobre l'opció Qüestionari. En aquest apartat es troben els diversos aspectes modificables del nostre qüestionari. Podem modificar els paràmetres generals, com poden ser el títol i la descripció, on podem afegir les instruccions per a la realització del mateix. També podem modificar la temporització, tot indicant quan volem que estigui disponible l'activitat o si volem limitar el temps de realització de l'activitat, entre d'altres. A l'apartat Aspecte, podem modificar el número de preguntes que volem que apareguin per pàgina i a l'apartat Comportament de la pregunta, podem decidir si volem barrejar les respostes dins de la pregunta per evitar, per exemple, que els alumnes es passin les preguntes fàcilment. No oblidis guardar els canvis abans de tornar a la teva aula virtual. Un cop creat el qüestionari, cal omplir-lo amb les preguntes del banc de preguntes. Fer-ho és molt senzill. Fes clic sobre l'activitat qüestionari creada prèviament i prem sobre Edita el qüestionari. A continuació apareix el quadre d'edició del qüestionari on pots afegir les preguntes. Per fer-ho cal que cliquis sobre Afegeix i seleccionis l'opció Afegeix una pregunta del banc de preguntes. Ja tenim inserides les preguntes al nostre qüestionari. No oblidis des dels canvis. Una opció molt útil per als docents és la previsualització del qüestionari, tal com el visualitzarà l'estudiant. Per fer-ho, cal que tornis al qüestionari i facis clic sobre Previsualitza el qüestionari ara. Ara pots provar de respondre al qüestionari. Quan acabis, has de fer clic sobre Acaba l'intent. Ara pots tornar a respondre algunes preguntes si ho desitges, o enviar i acabar la tramesa del qüestionari. Envia i acaba. Pots veure com s'ha fet la correcció de les preguntes i les retraccions. Quan acabis, fes clic sobre Acaba la revisió. Per visualitzar les qualificacions obtingudes pels teus estudiants, pots fer-ho fent clic sobre el qüestionari. Aquí trobaràs cada intent realitzat per l'estudiant organitzat en files.